Це Ірина. У повсякденному житті жінка поєднує службу морської прикордонниці з покликанням мами двох діток та дружини. У державній прикордонній службі Ірина більше чотирьох років. Мало хто знає, але у перерві поміж службою та сімейними справами жінка пише вірші. Почала писати я ще в шкільному віці, підлітковому. Тоді, коли всіх підлітків вирують почуття, і мені захотілося свої особисті почуття викласти на папір. До того ж, моя мати працювала бібліотекаром, приносила багато книжок додому, де я їх читала. Також вона писала дуже гарні вірші та і зараз пише. Я думаю, що це також мало якийсь вплив на мене. Переважна більшість про кохання, про життя, про якісь дуже важливі події в житті моєму і взагалі в світі, про дітей, мати. На даний час про війну. Дуже рідко я показую. Раніше взагалі нікому не показувала. Але останній свій вірш — це саме про війну. Мені захотілося показати всім. Вірш я написала десь через 2-3 тижні після початку війни, коли в мережі масово почали з'являтися відео про зруйновані будівлі, про ракетні атаки про загиблих людей, це в мене викликало настільки сильні почуття, ну, так як і всіх, звичайно, що мені захотілося ось поділитися це з кимось. А саме легше завжди почуття лягають у вигляді віршів. Мені хотілося в цьому вірші запитати, за що, за що наша країна так страждає, за що гинуть діти, люди невинні. Чому взагалі сенс цієї війни? Мені приснилася війна. Руський солдат кидав гранату. Здається, була то зима. В той час, коли повинні спати. Страшені вибухи ракет. Земля здригалась в Україні. Умилось кров'ю, все живе. Коли ще спали. Боже, милий, так це не сон. Я в це не вірю. «Не вірю в пекло на землі. Хто ж так посмів зламати надію, Що завтра буде, як завжди? Що завтра піду на роботу, Пограю з дітками в дворі, Зустріну подружку в суботу, Чи вип'ю каву на зорі? Хто дав комусь таке право Життя відняти, просто вбить? А те дитя маленьке в мами, Хто дозвіл дав забрати вмить? Хіба ми винні в чомусь кати?» За що вбиваєш, тіло рвеш, ми винні в чомусь, чорт проклятий, ти нашу душу не візьмеш. Ти нашу волю не взламаєш, не зіб'єш з Божого шляху, Незламний дух наш тільки піднімаєш, сам злини в чорному гріху. А ми будемо молити Бога, щоб повернулися живі солдати з криком: «Перемога!» зустрінемо їх ми навесні.